جب دل گناہ کی طرف مائل ہو گناہ کی خواہش کرے تو یہ دعا پڑھیں ربنا افر علینا صبر و توف مسلمین اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرماؤ اور ہمارا خاتمہ حالت اسلام پر کر سر اعراف آیت نمبر ایک سو چھبیس دل کی ہر مراد اور خواہش پوری ہونے کا وظیفہ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے کچھ دیر پہلے سجدے کی حالت میں باوضو ہو کر سو بار اللہ تعالیٰ کے یہ اسم مبارک پڑھیں اور اپنی حاجت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیں انشاء اللہ تعالیٰ دل کی ہر مراد اور خواہش پوری ہوگی اسم یہ ہیں بسم اللہ, الرحیم يا يا يا اللہ يا رحمان الرحیم یا حّیّو یا قیم یا اللّہ یا رحیم يا حي يا قيوم يا الله يا رحمان يا رحيم يا حي يا قيوم يا الله يا رحمان يا رحيم.